Čaute digitálni maniaci a špeciálne tí, ktorí sa zaujímate o SEO. Ja som Maruš Menguls zo slovenskej firmy, kde vyvíjame SEO nástroje. Pozývam vás na prvý slovenský SEO zraz, ktorý organizujú naši kamaráti z Basta Digital. Budem rozprávať o tom, ako nám tak trochu uletený e-mail Outreach dokázal zohnať slušnú dávku spätných odkazov pre náš ultimátny blogový článok. Čiže je to vlastne o tom, ako jedni SEO-špekulanti dokázali osloviť desiatky ďalších SEO-špekulantov po celom svete. Teším sa na vás, vidíme sa 25. februára v Bratislave.